ya rasulullah habaye ہمارے ہمارے علماء ہمارے یہ جاتے ہیں یہ چک جاتے ہیں ایمان سے لتا جب سے پیدا ہوا ہے بڑے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے تین سلام کا نعرہ بھی لگایا ہوگا انہوں نے قرآن کے